خبرني أنت ماذا أفعل بتفاصيلك المحفورة على صخرة ذاكرتي كيف أمضي إلى حال سبيلي وأقدامي عالقة في أرضك لو أن الحب قرار ما أحببتك